Виїзні бригади медиків в межах всесвітнього тижня вакцинації проводять щеплення дорослого населення у колективах на підприємствах. Реєстрація на мультитест закінчується. Доколи триватиме та як можна подати заявку. Годують, лікують та дозволяють вигулювати. 26 собак прихистили у притулку для тварин, що в Теофіполі. Боронячи Україну, від російських військових загинуло двоє захисників з Хмельниччини – Сергій Лакей та Юрій Миронюк. Сергій Лакей – родом з Дунаєвців. Чоловіка вважали зниклим без від 9 березня 2022 року. Про це повідомила голова Дунаєвецької громади Веліна Заєць. За її інформацією, загинув Сергій в боях з російськими військовими в населеному пункті Терни Краматорського району Донецької області. Чоловік був 1987 року народження. На Донеччині, виконуючи бойове завдання, загинув гран анатометник Юрій Миронюк, чоловік родом з Красилова. Про це повідомила Красилівська міська голова Ніла Островська. Дату та час прощання з Юрієм Миронюком у громаді повідомлять додатково. Дев'ята ранку у фойє сервісного центру одного із підприємств міста Хмельницького – Людно. Сюди приїхала визна бригада медиків, аби провести вакцинацію працівників компанії в межах Всесвітнього тижня вакцинації. Серед них і Руслан Неміровський, чоловік родом із Сєвєродонецька. Останнім разом я вакцинувався в місті Севердонець, по місту проживання, а тепер е, в мене вже термін і рішив, вирішив вакцинуватися тут, по місту проживання, в місті Хмельницький. Проводимо ревакцинацію дифтерію правцю. Виявило бажання 80 чоловік, так як вона проводиться кожні 10 років. По е, своїх записах вони звірилися сімейними лікарями, записались в мене. Е, на списки, і ми сьогодні організовано організували цей виїзд лікарів до нас на підприємство, щоб людям було зручно підійти і провести цю ревакцинацію. Сімейна лікарка Анна Дериновська каже, вакцинація від дифтерії та працю нині, як ніколи на часі. І зараз, як ми знаємо, сезон городів, дачів, так само наші військові, невеликі якісь поранення, порізи, це все дуже важливо. Правець він дуже впливає на нервову систему, так само і дифтерія, на нервову, на серцеву судину, систему. На нирки впливає, тому необхідно вакцинуватись. Головна спеціалістка управління охорони здоров'я Ірина Кондратюк каже: наразі показники вакцинації дорослого населення за низькі. «Наше доросле населення дуже важко піддається на запрошення щодо планової масової вакцинації. Маємо близько 10% від запланованого дорослого населення щодо охоплення щепленням від дифтерії і правцю. Наразі ми працюємо з організованими колективами, ми працюємо з сферою освіти, говоримо про те, що вакцинація має бути обов'язковою. Сподіваємось, що зараз з покращенням ситуації природні, зменшенням рівня захворювання на вірусні інфекції. Ми все-таки піднімемо цей обсяг вакцинованих і протягом року збільшимо кількість дорослих, які вакциновані від дифтерії правців. За словами Ірини Кондратюк, вакцинуватись дорослим можна у сімейного лікаря. Також можна замовити виїзну бригаду для організацій, звернувшись за єдиним медичним номером Хмельницького. 0800 202 103. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Зараз ми приступаємо до реєстрації на НФТ. Завантажили першу посвідчу особу, перевіряємо. Останній на так, відбувається реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. Івана Стаднік цьогоріч закінчує коледж і планує вступити до інституту. За словами дівчини, їй потрібно зареєструватись на участь у національному мультипредметному тесті, тому вона звернулася до пункту із допомоги у реєстрації. Він працює на базі інституту МУП у Хмельницькому. Це простіше, ніж самотужки, не потрібно сканувати, типу, ніде нічого не забуду і точно зареєструюсь правильно. Реєстрація на участь у мультитесті триватиме по 3 травня включно, розповідає відповідальна за пункт реєстрації Катерина Панчук. За її словами, по 3 травня працюватиме і пункт. Для реєстрації необхідні такі документи. Паспорт як ID-картка, так і паспорт паперовий і, якщо є наявний, паперовий ідентифікаційний код. І документ про освіту – це, якщо випускники минулих років, і довідка про завершення навчального закладу про отримання повної загальної середньої освіти в цьому році. Я ці документи сканую, ввожу дані, і людина, яка подала документи, відповідно перевіряє, чи правильно все ввели. Як розповіла Катерина Панчук, реєстрація триває 10 хвилин. З 3 квітня на участь у тесті у пункті зареєструвалися 35 абітурієнтів. Переважно були цьогорічні випускники. Минулорічних випускників небагато було. Цей пункт із допомоги у реєстрацію на мультипредметний тест – єдиний на Хмельниччині, розповідає помічниця відповідальний за пункт Алла Авсієвич. Моє пунктом реєстрації вже більше десяти років, саме реєстрації на ЗНО, на ЗНО або, а в останні два роки НМТ. Він працює в будні дні з 9 до 17, відповідно, протягом робочого дня. Нині на участь у цьогорічному національному мультитесті на Хмельниччині зареєструвались 8 з половиною тисяч абітурієнтів, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина за її словами, це приблизно стільки ж, як торік. Більше 180 реєстраційних карток було повернуто на допрацювання. Проблеми є різні. Неправильно подані скан-копії чи фотокопії документів, неповний комплект документів. Хочу нагадати що на закладах освіти про те, що вони повинні видати довідку. Не про те, що дитина, яка звернулася за даною довідкою, завершує навчання. 11 класі, а про те, що дана дитина дійсно отримує свідоцтво про повну загальну середню освіту. Внести зміни до поданих документів можна до 7 травня, каже Ірина Ковальчук. Крім того, в цей час можна буде робити виправлення не тільки щодо е, власної інформації, можливо, то прізвище, десь е, літера пропущена, ім'я по-батькові. Це може бути зміна третього предмету, тому що ми знаємо, що два перших предмети – українська мова і математика, вони будуть стабільними показуватись, а третій предмет потрібно обирати. Ось цей третій предмет може можливо, дитина реєструючись передумала, його можна буде змінити. До 7 травня також можна змінити місце проходження основної сесії національного мультипредметного тесту. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Аліна Кондакова демонструє роботи, які вона пошила під час навчання за програмою «Швачка» у державному навчальному закладі – Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Жінка розповідає, навчалася тут безкоштовно. Вона переїхала з Харкова через війну. Навичок шиття не мала. Аліна за професією – викладач-культуролог. Вирішила опанувати нову спеціальність. Ми пошили дезамонеційний виріб – це була юбка. У кожного вона була свого фасону, кожен мав можливість обрати що він хоче. Фартух, мишили, прикладочки, постільна білизна, наволочки різних розмірів, какеточки, кармани навчилися робити. 20 жінок, які вимушено переїхали на Хмельниччину через війну, завершили безкоштовне навчання за професією швачка в державному навчальному закладі Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Про це розповіла директорка закладу Евеліна Царьова. Тут жінки навчалися в межах проєкту «Підтримка економічного розвитку жінок і внутрішні міщених осіб в Україні. Навчання профінансували іноземні донори в межах гранту. Слухачі зібралися з різних регіонів: і Херсонська, Донецька область, Харківська область, і вони всі різні за професіями. Це і медперсонал, тобто медсестри, це економісти, це бухгалтери, це декоратори вітрин. Але, знаходячись в нашому місті, вони не знайшли себе. Практичне навчання проходило три тижні по шість годин на день. Розповідає майстер виробничого навчання Віта Савчук. До цього жінки вивчали теорію дистанційно. Ми настільки проводили уроки, я ну, старалася на такій ноті, щоб вони забувались, де вони, і щоб вони включалися в роботу ну, з натхненням. Вони, як шили ці фартушки, таке враження, що це були діти на уроці праці. Понимаєте, кожен, хто бантика, хто, хто складочку. Евеліна Царьова розповідає, слухачки курсів сьогодні показували роботи, які виконали за час навчання. За словами директорки закладу, жінки, зокрема, працювали на швейному обладнанні, обробляли різні вузли легкого одягу. Це виточки, складки, кокетки, вони могли виготовити постільну білизну, столову білизну, фартух. Випускниці також зустрічали з роботодавцями Хмельницького, розповідає Евеліна Царьова. За її словами, так жінки, можливо, зможуть працевлаштуватися. Про попит на швачок розповідає директор одного із швейних підприємств міста Леонід Козловський. Люди десь поїхали шукати кращої долі і звільнилися робочі місця. І зараз ми маємо брак робочих, робочих рук. І от я в зв'язку з тим прийшов. Випала така можливість, я побачила в групі переселенців, що набирають курси на швейну справу. Я дуже давно, я взагалі по професії економіст, але я дуже давно мріяла навчитися саме такому. Леонід Козловський каже, якщо хтось захоче працювати на його підприємстві, жінок навчатимуть шити і надалі. Чоловік розповів, скільки можуть заробляти такі спеціалісти. Це може бути від 7 до 20 тисяч. Безумовно, на сьогоднішній день, безумовно, швачки мусять розуміти, що вся продукція, яка випускається на підприємствах нашого міста, і області Швейна, вона має бути якісна. А вже далі людина має знати, що її треба випускати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 Мене звати Андрій Діксіренко, і це суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік». Політики вміють говорити завуальовано, але ми знаємо, як поставити запитання Руба. Чи не втомиться світ підтримувати Україну? Такі ризики існує. Політика не на часі? Чи рухається Україна до автократії? У мене питань, повірте, дуже багато. Зараз треба тримати стрій, і підтримувати армію. Вже цієї п'ятниці о 19:00. Дивіться та слухайте на місцевих каналах «Суспільного мовлення». На YouTube сторінці Першого ВЕТЕРІ українського радіо. Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.